Воював на передовій. У Хмельницькому попрощалися з 37-річним військовослужбовцем Андрієм Гнатюком. Чотирилапі захисники. Як працюють службові собаки області на деокупованих територіях України? Поєднують фарби з живими рослинами. Хмельницькі майстрині оздоблюють картини природнім мохом.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 І вийшли результати. Ми сьогодні розмістили прапори, де всі люди можуть бути побажання, подякувати наших воїнів, яким будемо передамо для нашого восьмого полку. Друге бере участь у благодійному забігу Хмельничан Радомир. Перший раз в студентські роки ще в Київському національному економічному університеті благодійний забіг був. Ну і другий раз Рахую, що це гарна ініціатива. Намагаюся займатися спортом, звичайно доєднався, тому що потрібно підтримувати своїх Любимо Україну, віримо перемогу. Слава Україні, слава збройним всім України, гвардії наступу. Семирічна хмельничанка Сабріна готується до забігу. Біжить не вперше. Я вже біжу в другий раз. Мені дуже подобається бігати, і я дуже вдячна ЗСУ. Вона зробила стільки всього, і ранок цей вже тихий. Більше дні тихіші стали. Ну, слава Україні! Серед учасників забігу й директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер один Валентина Гесаль.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 це не єдиний захід, тобто, загальна ціль наша – біля 70 тисяч гривень. З цього заходу ми плануємо зібрати порядка 100 тисяч гривень, те, що ми прорахували. Перед стартом усі учасники забігу розминаються під музичну руханку. Три, два, Шикуються біля старту і розпочинають забіг. Два. руш!